Biztos sokan hallottatok már a vonzás törvényéről, sokan vannak, akik csak legyintenek rá, hogy jaj, hagyjuk már ezt kamu, viszont hadd meséljem el, hogy mi történt velem a múlt héten. Amióta ingyenesét tették a parkolást a belvárosban, azóta szinte lehetetlen megállni és parkolót találni, pedig reggel fél kilenc körül szoktam érkezni, máskor ez nem szokott problémát jelenteni, olyan tíz óráig tutira mindig találok magamnak helyet. Két héttel ezelőtt pénteken bejelentették, hogy újra fizetős lesz a parkolás, viszont nem hallottam meg a dátumot. Én úgy értelmeztem magamtól, hogy hétfőtől újra fizetősé teszik a parkolást. Érdekes módon hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön gond nélkül egy csomó parkolóhely volt, amikor én érkeztem. És csütörtökön tudtam meg, hogy félreértettem, mert még mindig ingyenes a parkolás. Viszont érdekes az, hogy... Én tudat alatt meg róla győződve, hogy már fizetős, és volt parkolóhelyem. Én az éneket nem nevezem véletlennek, és nem is hiszek a véletlenekben. Nem stresszeltem rá arra, hogy lesz-e parkolóhely, így lett parkolóhely, mert evidens volt számomra, hogy ha fizetős, akkor tuti, hogy van. Érdekes módon pénteken, nem mondom, hogy nem találtam, de kicsit nehezebb volt, mint csütörtökön, akkor ugye már tudtam azt, hogy még mindig nem kell fizetni a parkolásért. Miért hoztam ezt a példát? Azért, mert hogyha legbelül elhiszünk bármit, akkor bármire képesek vagyunk. Ez csak egy életszerű példa a közelmúltból. Viszont számomra nagyon sokszor ez már működött, és bizonyítottan működött a célmeghatározásoknál, a vizualizálásoknál és a célok megvalósításánál is. Hogyha nem agyilag vagy képes elhinni azt, hogy képes vagy rá, hanem innen legbelülről érzed, azt, hogy igenis meg tudod csinálni, akkor meg fogod csinálni. Ez csak egy egyszerű parkolási sztori volt, viszont bármire ráhúzható. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, hogyha bővebben érdekel a téma, akkor jelentkezz te is DancePiration című tréningemre a www.danielgergics.hu oldalon, hogy életben is tud alkalmazni ezeket, és igazán be tud vonzani azt, amit szeretnél. Ha pedig tetszett a videó, akkor kövess, lájkolj, kommentelj, oszd meg másokkal is, és inspirálod velem legközelebb is.